أنا اللي اسمي يكفيني أنا الصامت على أرضي ورافع على السمج بيني خلاصطيني خلاصطيني خلاصطيني خلاصطيني بقدم وقدم ماشي يلا تعرف تقدم ولا لا يلا آه. يلا واحد اثنين ثلاث يلا قدم شباب معكم محمد البقرة <تصفيق> <تصفيق> وبيان الأحبال محمد البقرة وحساب حسابه ورع اسمعوا شباب نلعب ماب سبيد ثراني اللي هو تبع افضل, أفضل أه سونيك ابطال مارفل سونيك يلا يلا عندك ابطال مارفل؟ اه عندي حطه حطه حطه حطه ما عنديش؟ هلا ما بقدر هو ياخذك معي ياخذك, يأخذك معي انا لا تعال صور صور, صور صور صور صور صور تعال واحد واحد بيروح اوكي؟ عندك لا لا تعال تعال تعال تعال, تعال موت, موت موت ما بقدر ما بقدر آه. طب عندك رقصه الارقام ايوه انا وصلت تعال طيب طيب نرفع ارقام ماشي؟ طيب ألقى. واللي بيطلع عرفت صح؟ طيب. عرفت شو بدي انا طيب اوكي الاعلى ولا الاول اللي بيروح اول؟ آه الاعلى ولا الاقل؟ آه الأعلى. طيب يلا, يلا تعال الله. تعال يلا فرص فرصة لا تذبحني ترى اسمع انا بدي الاول انا بدي الثاني طيب, طيب يلا. يلا. يلا يلا يا واحد يلا هايدا الك لا هايدا الك انا حكيت الثاني اروح الحيوان راح على الهارد <تصفيق> القم القم ايه القم اخ بلع فزت شو فزت يا غالي استنى استنى يا غبي معلم استنى شو شو بيناتنا؟ ده كله لازم نرجع له بلات اسمع والله واقف امانه أنا طيب يا الله الله يوفقك خليت راسي شو راسي ظهري شوي روح يا جري. يا ثور انت دخل على الميديم اسمع اسمع اسمع يا جحش اسمع جحش. بس تطلع لي اسمع شايف هذا ايوه هيك ايوه روح على هذا هذا اللي عندك لانه هذا ايزي حيوان احبب حيوان عليك حيوان جحش صور خنزير يا خنزير قبل شوي شباب طب شاك طبعاً نحنا دخلنا على الماب جربنا وطلعنا شوي بس وصلنا للمرحلة أي طلعنا الأهبل من أول مرة خلصها وأنا ضليت ثلاث مراحل ما خلصتها فطفيت وصورت صح ولا لا؟ وهو الأهبل من أول مرة يلا يا ثور حد ما توصل حتى أنا. طيب طيب, طيب شكله الماب صعب لا لا مو صعب أنت غبي أنت الغبي. أنت غبي. بالشيء بسرعة. لا لازمني هلا بمنتجك ساعة كان. اللي بصور مقطع اسمه الحمد بقرة ما بستحيل يجمع ألف يديه. في حدا بجمع ألف أنا لا كذاب أنا ما بجمع <تصفيق> كذاب والله حكالي قبل ما نبدأ الفيديو سوفرة. حكالي حكالي يلا نسى اه. نسى الغبي حكالي جمعت أنا مئة دينار الله كذاب أنت اللي جمعت ميت دينار والله والله جمع 100 دينار الدينار هذا بالأردن يعني ما بيعرفوا قديش 100 100 100 لا لا لا هي غير <تصفيق> <تصفيق> يا اخي يا اخي انت غبي يا اخي حمار المشكله بلعب انا بلاي ستيشن آه ما لي ما لي علاقه انا قبل شيء خلصنا اول مره لا تكذب كذاب والله ما عديته والله كذاب والله انك عديته لا تكذب يا خرا انا من والله جيت. ما والله ما عديته ولا ب... <تصفيق> شباب شباب بيحلف كذب ترى هذا واحد كلب ولا ولا انت اسمع عندك لعبه حجر على ورق معي معي معي طب وانا معي آه لا بنشوف اللي بخسر الثاني بيروح بس لحد الله يخبطك خلاص عطتني باند عطتني باند اسمع <تصفيق> مشكلة الجيب يظل يتحرك ايوه ايوه اسمع اخراس اسمع اخراس بتحله ايزي طيب ترسم هارد قربت اخو اختي طيب اسمع خلتني اجيك اسمع يا ثور إذا ما خلصت تعال على شو اسمه ميديوم اللي هي وسط أيوة. روح على الأخيرة على الأخيرة هاي هاي اللون أسكت ميه يا الله ادوخ أدوخنا <تصفح> بديني بني <الدنين>. أسكت أسكت <تصفح> حيوان <تصفح> <تصفح> سمع أنا رح أكمل بشوفك بتقل... لاي أي مرحلة ما بتخلص ماشي لحظة غبي هلا وين أروح من هون؟ دعني أروح من هون؟ بعد ما رحت طلع انا ما طلعت جيم والله حيوان غبي يا غبي يا احفاد أنا ما أقول ما قاعد يأخذ شو اسمه هي وينك؟ جرفت أخو أختي الله يلا يلا اسمع اسمع الله يلا جدا اسمع تعال تعال قبي ما ايزي وين ما أنا أنا فست هاي المرّة الثانيه وعلى التوالي افوز يا غبي اوه يلا اطلع اطلع اطلع عند اطلع اندر ما في اطلع الله يا اخي حيوان كلب اهبل بلاش يا شب هلا هلا بيصير التصوير اطول مرة راسك حط مارفل اه مارفل اه يلا دايما عليك شباب شباب غيرنا باب هذا اسمه آه هذا ماب مارفل الثاني 25 ليفل يعني 25 مرحله بتحكي قصا بربع حول هاي مارفل ترى انا كتبت هيك بس ما ضربت له واخرب الله يا اخوي ياخذ جسمه خني طريقه قالك أنا وصلت مرحلة يا اسمع إذا بتعيد الماب بدي ألبها فلاش خوف. إذا خلاص بتعيده لا لا خلاص اسمع أنا وصلت مرحلة آه. كيف. كيف. شو قال لي كيف أنا أنا وصلت أنا مرحلة ااا آه. اسمعي عليه اسمع بحاول بديك أوكي أيوة الحمد لله تعال تنحى خوفتني بس خلاص. قالها يا بير يا اخي كيف بغته يا اخي بيجيك من تحت د... وين وينك جيت. جيتك انا جيتك ايوه انا ثور وانت ايرون مان خلاص هون هون بيجيك لقيته بسرعه عشان هيا هيا هيا هي وراك ايوه هاي اللي تحت بشعه وصلت وصلت وصلت وصلت وصلت امشي امشي آخر مرحلة على آخر مرحلة شباب شباب غبي غبي اول مرة ما خلصتها يا اخي انت ثور انت ثور. ثور. اه صح وانت رمان يلا خلاص ما تقدر تذبحني يلا يلا بلاش اكل خير روح يلا القوم اسمع اسمع تعال تعال هيك. الله يرحمه انا بلعت من ورا يا أخي انتقل المرحله هاي صح وان وان. وينك انت صح؟ راحت المرحله الثانيه لا خلينا نقرب وين وين وين وين وين وين وين وين قال اه هاي تبع ايرون مان صح من يمين الله ياخذك كان جت من البدايه اه, آه. <melodic music plays>